La Mireia va néixer amb una malformació congènita a la madula. És el que es coneix com a espina bifida, la qual cosa l'impedeix de caminar. Fa uns anys que viu en una residència i ara en fa un que ha estrenat la nova seu de la Fundació Epip. Jo per més d'estudi, que aquí. Em llevo, estic per aquí, ajudo si he d'anar a la farmàcia, si he d'anar a acompanyar algú, comprar alguna cosa i ja està. Amb la Mireia, 28 persones més comparteixen aquest antic palau de Bigatans, ara rehabilitat i convertit en un centre per a persones amb discapacitat física. L'alcalde Xavier Trias i la consellera de Benestar i Família han inaugurat un espai que s'ha tardat més de 3 anys en rehabilitar i que estava pràcticament en runes. Aquest és un exemple que la col·laboració entre les administracions dona els seus fruits. Rehabilitar l'antic palau ha costat 5,3 milions d'euros. L'Ajuntament ha cedit la finca, que ara ocupa la residència, la Generalitat ho com a 7 milions i la resta l'han aportat diverses fundacions. Aquesta és la manera de construir ciutat, de construir país, aquesta és la manera de donar respostes a les necessitats socials que tenim. Hem de continuar eliminant barreres arquitectòniques, però també barreres culturals que dificulten la plena normalitat d'accés a les persones amb discapacitat a tants i tants àmbits. Precisament un dels objectius de la futura llei d'accessibilitat que s'està tramitant al Parlament és la d'eliminar barreres arquitectòniques i posar ordre a les desenes de normatives que existeixen en matèria d'accessibilitat per fer la vida d'aquestes persones el més fàcil possible.